בסרטונים האחרונים, אנחנו, שהמהירות של המקור הפולטית בגלים, קטנה ממהירות ההתקדמות של הגל. ראינו מה קורה עם אפקט דופלר וכל מה שקשור לכך. בסרטון הזה, אין מי רוצה להניח את ההנחה הזה. נסתכל קודם כל על הנזכורות שלנו, כדי להבין את הנושא בצורה איכותית, לא כמותית. בואו נראה מה קורה שמהירות המקור שווה למהירות של הגל. דבר ראשון אני אנסה ליישם את ההנחה החדשה בנוסחאות שראינו בסרטון האחרון. הנוסחאות האלו הן כאן. אלה זמן המחזור והתדירות הנקלטים על ידי צופיה נמצא בכיוון ההתפגנות של המקור. אם אנחנו מניחים את ההנחה הזאת, שמהירות הקול ומהירות המקור, אנחנו לא עוסקים בהכרח עם גלי קול. זה יכול להיות קשור לגלי קול, אבל זה, זה יעזור לנו להבין את זה מה קוראים לנוסחה אותה אלה? שמהירות המקור שווה למהירות ההתקדמות של הגל. אם שני הגדלים האלה שווים כאן למעלה, אנחנו מחסירים שני דברים שווים, אז המונה הזה שווה ל-0, אלכן כל הדבר הזה שווה ל-0. זמן המחזור הנקלט על ידי הסופי שווה ל-0. הוא שדבר שאין עליו בין שני סעים עוקבים. הגל כולו בצורה אינסופית. זה כמו מין אימפולס אחד. כשמסתכלים על התדירות ישירות בנוסחה, רואים שיש לנו משהו חלקי אפס. אפשר להגיד שזה אחד חלקי אפס, או פשוט שהתדירות היא אחד חלקי זמן המחזור, ומקבלים משהו לא מוגדר. אפשר להסתכל על מה שקורה לתדירות כשמהירות המקור מתקרבת למהירות ההתקדמות אם זהו שונה רק מעט מזה, זה יהפוך למספר מאוד מאוד קטן, מספר חיובי מאוד מאוד מאוד קטן. כשמחלקים את הגדלים האלה, במספר חיובי הזה מאוד מאוד קטן, אנחנו מתקרבים לאינסוף. התדירות אינה מגודרת, שהם שווה. אחרי היא שואפת לאינסוף. היא שואפת לאינסוף, כשמהירות המקור מתקרבת מירות ההתקדמות של הגל. לא בהכרח גל קול, אני ממשיך לדבר על גלי קול כי ככה אני מבין את זה יותר טוב. בסרטונים הצדיעים נדבר יותר ספציפית על גלי קול. נבע בזה רק בקצת בסרטון הזה. מה זה אומר לנו? האם זה בכלל הגיוני? אני חושב שזה מתחיל להיות הגיוני כשמתייחסים למה שראינו בשני הסרטונים האחרונים. בשני הסרטונים האחרונים ראינו מה שקורה כשהמקור במהירות נמוכה במהירות בסדר? אני כאן עכשיו, אני מדיוק עומד לשחרר את ה-C הבא. אם אני חוזר מחזור אחד לאחור, כן שהייתי פה, ה באותו הזמן, יכול להיות שהתקדם עד למרחק הזה. אם הולכים מחזור אחד לאחור, המקור היה כאן. C שנפלט עד, התקדמת לכאן. ראינו את זה ב אם ה-C שנפלא את הלידי המקור יתקדם למרחק הזה. זה בדיוק אפקט דופלר, כי הצופה שיושב כאן, צייר את זה בצבע אחר, הצופה יושב כאן, יבחין ב-C האלה בצורה יותר תדירה. מאשר הצופה שישב שם, תורחי הגן נדחסים, ושכל פעם שהמקור הזה פולט חדש, או מחזור חדש, הוא יתקדם. הוא יתקדם לכיוון, בואו נחשוב מה קורה כשהמקור נע בדיוק במהירות השבעה למהירות של הגל. נגיד שהמקור נמצא עכשיו כאן. זה המקום בו נמצא שהוא עומד לפלוט C. זמן מחזור 1? נגיד שהוא כאן לפני זמן מחזור 1. אם הוא עומד לפלוט C 1 עכשיו, עכשיו, אז לפני זמן מחזור 1 הוא שחרר C אחר. מאן הגיע ה-C הזה? אנחנו הגל שווה למהירות של המקור. אבל הגל יוצא החוצה בכיוון רדיאלי, מה שהוא שחרר אז, יצקדם באותה מהירות כמו מהירות שלו. אז הוא הגיע עד לכאן. המקור שחרר אותו לפני זמן מחזור אחד. וזה איפשהו היה לפני זמן מחזור אחד. במהלך המחזור הבא, עוד אז גם עם הגל, הגל גם הגיע לכאן. איפה המקור לפני זמן מחזור, של הגל. כמה זמן לוקח? בין שתי נקודות אחד. של הגל. לפני שני מחזור, המקור כאן, פולס או סי. המקור, המקור כאן, גם זה. בצורה יותר סימטרית, לא? לא? אני חושב שהם תפילים להבין הם העניין. שלושה זמנים עצרו אפורה, המקור הספולס, או C של הגל, הוא נמצא כעת, הוא הגיע כמו המקור. הפולס הגיע עד לכאן. הוא מתקדם באותה מהירות בכל הכיוונים. החוץ זה בכיוון הרדיאלי. נחזור עכשיו אל הצופה. נחשוב בימוחד על הצופה שישב כאן. הוא לא בדיוק בדרך, כשמקור אינו פה ולא פוגע בו. הוא לא בדרך, אבל הוא קולט את הכל, מתנגש עם המקור הפולט. לא הייתי צריך להגיד אני רוצה לדבר באופן כללי על גלים. אני אף מה הוא יקלוט? אם מדברים על גל קול, הוא לא ישמע כלום עד שהמקור עובר כאן. בדיוק כשהמקור עובר כאן, את כל הקול שנפלט. בדיוק זמן. את הקול בצורה מחזורית, כל חזית הגל חופצת בצופה בעת ובעונה אחר. במקום לשמוע צליל שהוא מחזורי, הוא ישמע חוותה גדולה, כי כל אנרגיית הקול הזאת מגיעה אליו ביחד. הוא ישמע מכת קול. ישמע מכת קול. אין פה תדירות. כל האנרגיה מגיעה לצופל בעת ובעונה אחת. כשמדברים ספציפית על קול, שזה קרוב למהירות הקול, מעל או מתחת למהירות הקול, ומגיעים למהירות אלכוליות, זה מה שמכנים בום אל נדבר על זה קצת יותר בסרטון הבא, עוצק במספרי מרחק. נראה לי נושא מרתק. אני חושב שזה משהו שאפשר להבין. כשמסתכלים על זה רואים שהכל מגיע לצופל בדיוק באותו הזמן. מה שאמרתי, נכון לגלי כל וגם נכון לכל